الان وحصريا اشتي زانت الحنى السعاده على طرق القصيد يوم جتنا احلى بشارة بمولود الفخار مرحبا يا قرة العين يا نبض الوريد في قدومك فاحت الدنيا أفرحوا وعطا صفر خمسة, ستر خمسة, خمسة أو من خارج الهنية الهنية جوال يوم اجتنا نحلى بشاره ستة ستة على طرق يوم جثنا نحلى بشاره بمولود الفخر مرحبا يا قوت العين يا نبل يا احمد بنورها الزهيني نشيد والفرح بدروبنا فاضي والورد انتذر <تصفيق> لك نغني بالفرح والسعاده احنا نشيد <تصفيق> باسمك نزف المدايح ونعزف <تصفيق> احمد يا الله هدي من الله الحميد <تصفيق> والثنا والحمد فيك ابو سلمان يفخر وقلبه بك سعيد، فالكرم والطيب له شان كل البشر، سلمان الشهم الوفي راعي الشر السديد، بالفضايل مدته ما لها عد وحصر، وامك ابتهال فرحتها بقدومك تزيد، فيك تفخر يا غلاها وتهدي لك شعر، امك الحرة الكريمة يا أحمد الأخوك زهر وحزام وعظيم، محمد اللي بالفعول ارتقى عز وفخر، وأنت عز ونوره أختك ومحزمها أكيد، نوره اللي بالحالات تزدهى من بالصغر، يا عسى أيامك فرح دايم وعشك رضيك، جعل نور سعد فالك على مر العمر هلا صفر صفر تسعه سته سته خمسه صفر خمسه خمسه